Мета нашого розмовного клубу в тому, аби створити україномовний простір для тих, хто бажає перейти з язика на мову. Тернополяни Ольга Біндас і Руслан Бугачик на початку квітня створили мовний онлайн-клуб. Там організовують зустрічі з людьми, які хочуть вивчити українську мову. У клубі зібралися більше сотні учасників з різних куточків України та з-за кордону, розповідає Ольга Біндас. Запам'яталася історія жінки, вона одна з найстарших у мовному клубі, в десь в районі 50-ти з чимось років і вона голова сільської ради. Одна з учасниць проєкту, Валерія Николаєнко з Донецької області. Жінка каже, все життя розмовляла російською, але після початку повномасштабної війни вирішила перейти на українську. До її вивчення розповідає долучає своїх дітей. Зараз я їм можу сказати якесь речення українською, потім російською, щоб вони це зрозуміли. І це треба повторювати раз за разом, щоб воно залишилось в голові. Це найголовніше, що я можу їм дати знання своєї мови, своєї культури. Під час зустрічі учасники спілкуються з філологами та ораторами на різні теми – подорожі, кіно, хобі. Також до проєкту залучають спікерів, які розказують про історію України, розповідає Руслан Богачик. багатьох із них існує просто страх, що їх зацькують за російську. Нам би хотілося, аби люди розуміли те, що не тільки страх може мотивувати переходити, але, зрештою, і якась зацікавленість, любов до свого рідного. Також ініціатори проєкту створили телеграм-канал, де розповідають правила української мови, слова, якими можна замінити англіцизми, поради, як позбутися суржика, а також публікують вікторини. У мене така мрія, щоб зовсім через трішечки часу у нас в Україні не було зовсім чути російської мови, щоб вона була така незрозуміла, як сечення змій. Мирослава Західна, Андрій Рабада, новини на Суспільному, Тернопіль.